Sziasztok barátaim, itt vagyunk Piri Stentivánon Pocizni fogunk, ez már második forduló Kézzétek el 10-6 lett a vége az Most látceredtük a Dani házt, hogy jönnek ide Kérdeztek a 4 10-60 értek, de ez azért nem igaz, mert igaz, de 0-0 volt mert az 5-0 volt, úgy kezdtük, hogy úgy folytatjuk. És akkor végül belugtunk mi 6-ot Ők legyek az Tehát, ha úgy néző, a második fotót mindjárt jó? Most ne próbálok lehetetlen, ezek a fiúk már kifállaltak teljesen. Gellét már kapu, jó? Kapu. Kapu, kapu Gellét. Jó, ugyanúgy vegyi, mint az előtt, jó? Jó, alek. De ugyanán azért is Te az A bazira rám megyek, megfogja! Ez a így nem jó! Mohán! <gül> időt kérek, Vária! Miért? Várj, várj, időt kérek, miért? Szart. És már hideg van. Igen, nincs Gyökibe a kapuhoz? Gyökibe futszak a kapuhoz? Gyöki!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 nem tudom, Persze, van mit Nem voltam. A ki. Most nem megy Köszönöm, nem azt mondtátok, hogy nem akartok velem lenni? Köszönöm. az Az az Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Azad az Alex! Szép Alex! Gyerünk Alex, segít! Mi ez a Jimmy? Ah, segít! a, a, a, uh, a kapukba van de, de, de volt Új, maga Új, és ki. Szép volt Alex amúgy. De gyöki a gyöki, mert nem Yo! Yo! Yo! De tu perfecta cita, tu sitio. Ó, volá aquí, No me evinto, ¿uy? ¿Qué se borró tú? No me puedo estrellar contra Lucas. ¿Va a hacer si te? Yo lo Kettő, kettő! Kettőt lőttem be, unj nekem majd ide! Nekem már az utad izélt! Ott Alex, a másik látom, oldal! Látom, látom, látom! Alex! Nyugodtan! Vissza is jó az Nem Alex! az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 Halló! a színre Hallott! Passzoltam, de elvette Nem kell, a lepasszol, mint De nem volt most nekik mondom egyik fel egy ketszokat Nekik veszünk Passzoltam, hogy eltérre szállt volt És elvettem Kettő, kettő, kettő. három kettő, van az Jajátom. Na, ha vége, mutattam, hogy nyilatszon menj elő. Na, csak kérdezzem, Csúszik. Ну вот так. Jaj, ah! Jó, régi, ha, ne, Minden nem jöhet össze, Johan! Meg próbálni mindig, meg. Mert... Jó, na, Ettől lesz jó! Mi az a füst? Szegény Gábor, én egy csomó füst leszok, nézd? Egy ember füstölt! Nagyon ideg egyedik -e van! Egyedikkel van, megfújtasz! Három kettő, figyelj! Rajtad van a Gábor! Gyöki, megpróbáljuk az Áborit? Jajaj, jöhet! Ott az ellét! Ott van a vélét, mellett! mi a ha, jó, hát. Jávor. Zanik. Ja, a, ön jött a Zohan, de jó. A ki jó, Vigyázz, a jó, Vigyázz, a leg. jó, Vigyázz, a jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, nem hozzátok a formáj gyerek. Nem, szóval külön, a csinál, a csinál, le, hogy... nem baj, nem haragszom, mert amúgy hogy két gólt löttem, érted, azt a kettőt, csak Tó, szólok. Három-kettőre vezetnek. Nem baj. És a harmadikon is meg kellett volna ilyen, hogy nem, nem az le, lőttem volna, nem öntözöm el. Segítem, van. Csak od valami ez a baj. Őkönnek volna szögletem. Mindenki fogjon egy nem sárgát! Iden, fogjatok! Na, nagyon túlszik, figyelmet a barát, tudom? Jaj, Jó! volt? Jó! Jó! Jó! Jó! amikor velem volt. Jó! volt Jó! Jó! Jó! Jó! Jó! Jó! Jó! Jó! Gyerünk, adok neked ilyen spont, megint, már leálltál, teszem. Milyen spant? Hát mint az elején, ami is beutáspanulva. Ah, oh, restart! <gül> Hidesz van ilyen <gül> Sì, Sei per tu, ma...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 Yeah. <laughs> Okay, ide, ide, Oké, gyökké 15-es, vagy mi az? 160 ezer a kombinat. Már volt. Jó, de most a fölment az áram <laughs> Ez még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 A gyereke nem engedik! Mondott a nagyon a le! Mondott a le! Mondott a nagyon szép! a de jó, oh. Úrj! Úrj! de jót! a is a magát. Azt itt elhívta, hogy igen hát. az is mennyi? Egy 0 kezdtük? Jó? Oké, testi Ugye az a el valaki! Jó,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 Jó vagytok? Jó? te le akarod unalászni a gából? Mi Miért megszereztem? Megszereztem, megszereztem. Csak azért mondtam, hogy megmártam itt. Ami... Gyöki! a ki! Gyök ki! Sebbőki. Mi svojonra jó. Ha, volt, Kámo, ez az itt meg az itt Az itt meg. Ha ez nagyon jó, most hogy én. És a csap vagyunk, merjedek a kubat. Hát leset. Úá, Tayoken. Úgy sebeg a bot, ez. Ne, a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 Gyöki, nagyon, nagyon magányos. nagyon szép. Gyöki. Jó lesz, jó Segítek, ha kell. A kelt, a kelt, a no, kelt. A leg. a kelt, a leg, hagyj, hagyj.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 Hogyha, mi hálmat löntünk a Szép gápol, gyönyörű. rájött ja. a Zsohar, hanem itt. Parmúj forrá. Ki élettem? Nem, hát... Ki élettem? Én, a, a Zsohar megkérdezzem. Mi, Csámbiak? Mi, Csámbiak? Mi, Szép, jó, bába, jó Balázs, nyugodtan, nyugodtan, nyugodtan! Valáss Jóg, halvas a De akkor te is nyugodtan, nyöki. Ha lehetsz nyugodtan! Gyöki előked! Na! Gyöki,